Переселенці з Кершонської області Вікторія та Василь приїхали в місто Городок, що на Хмельниччині 20 березня. Свій прихисток вони знайшли в інституті богословських наук непорочної Діви Марії. Ми побули під орками 5 днів, посиділи в підвалі. Тоді, як вони нас витягнули, там таке згадувати тяжко це, то ми рішили, тоді ще сказали, що кадирівці повинні прийти, і ми вирішили. Чекати. Приїхали з типами і з сусідом на трактор, він теж втікав до Кривого Рога. І з Кривого Рога на свідчий день евакуаційним потягом невістка ще моя їхала сюди. І двоє онуків, вона перша домовлялася з сусідом Олегом. У Новій Домівці, каже Вікторія, разом з чоловіком ходять на службу Божу. Василь рубає дрова, Вікторія допомагає на кухні, в порядкової клумби. Полюбляють ходити по гриби. Кажуть, звикли працювати, не сидіти склавши руки. Я завжди мріяла приїхати на Західну Україну. Ну що таким чином ми попали, що так. Ну але скільки ми тут добрих людей зустріли? Тут я увесь городок вже знаю. Я вже можу тут екскурсоводом працювати, що можна подивитися, куди. Я вже знаю, де яр, де грибні місця де у полісадніках у садках квіти, які у кого ростуть. У городку подружжя сталася знакова для них подія. Ми давно вже балакали про те, щоб обвінчатися. От хотілося нам повінчатися, і, і тут так ну, співпало. Ми спитали отця Олега, чи можна нам обвінчатися. Він каже, то добре, якась Паска, ми вас на Пасху повінчаємо. І ми повінчалися після 35 років життя, ми повінчалися. Василь розповідає, нещодавно їздив на Херсощину, щоб навідатися до будинку. Каже, там зараз сіра зона. Ну я в сірій зоні. Зранку до вечора був бух. То звідціля, то звідтіля. Це ж, як вам сказати, натурально. Коли людина знає, що чекає, ну, свідомо йде на це. Такий вже великий страх. 12, то я його не пускала, казала, не їдь, не треба. Ні, я рішив, я поїду, треба подивитися, що там, як дім, як все. Але в нашому домі живуть воїни наші. От вони наглядають за домом. Дом, слава Богу, цілий. Але в домі. Порки не залишили відчого, це зараз я сміюся, а пер, я весь березень я проплакала. Колись скоріше їх за Дніпро вигонять, і ми поїдемо додому. Ректор Інституту богословських наук отець Олег Жарук каже, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у них в закладі знайшли прихисток понад 300 людей, 10 живуть тут досі. Леся Боровець, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.